Херсонці на Хмельниччині. 98 жителів Херсона приїхали евакуаційним потягом до Хмельницького, що говорять про життя під обстрілами. На 15% зросла кількість пожеж в Хмельницькій територіальній громаді, через що найбільше виникають пожежі у житловому секторі. Зустріли долю на полі бою. У Хмельницькому побралася пара військовослужбовців – Хмельничанка та Маріуполець. Херсонців, що евакуювалися з нещодавно звільненого міста на залізничному вокзалі, зустрічають хмельницькі рятувальники. Пасажири, жінки з дітьми та літні люди. Це вже третій евакуаційний потяг із Херсона, який прибуває до обласного центру. Ірина приїхала до Хмельницького з чотирма дітьми. Каже, вирішили покинути місто через постійні обстріли російських військ з лівого берега Дніпра. На 24 ноября в п'ять часов вечора дуже сильно обстріляли наш район. Ми живемо на жилпоселці, в районі Сельхозінст вот Там очень сильно в общежитии нет стекол. Ну, то, что света нет, у нас третью неделю и воды, и отопление это одно. А там еще сейчас уже и без стекол. И, ну, страшно, страшно. Доехали очень хорошо. Отношения хорошие. В поездах тепленько. Кушать нам вечером принесли. Вчера нас хорошо посадили, провели, посадили. Через обстріли міста 24 листопада вирішив евакуюватися і херсонець Микола. Каже, міг би прожити в звільненому місті без світла та водопостачання, але не під обстрілами. На жаль, я зрозумів, що ні. Два, два дні для мене це вже був перебір. Я пішов після, на наступний день в АТБ, там теж обстріляли. Я, по, я зрозумів, що не витримує цього. Говорить, далі поїде до друзів у Львів. На херсонців, що не мають на Хмельниччині родичів чи знайомих, біля залізничного вокзалу чекають автобуси. Люди поїдуть, заздалегідь підготовлені для них помешкання в громадах області. Жителька Херсону Надія нині зустрічає рідних. Каже, виїхала в перші дні повномасштабного вторгнення, після звільнення сподівалась повернутися до рідного міста. Да, радувалися, радувалися. Наші херсонці, ви бачили, теж по телебачу, як радувалися. Це, так, це було крик душі у людей. От. Ну, всі знали, що вони там на лівій стороні і в даний момент вони зараз там, що вони витворяють. Коли завжди освободять, тоді може буде трошки легше. Зв'язок та всі комунікації російські війська знищували після відходу з міста, розповідає жителька Херсону Алла, яка приїхала сюди з дочкою та онуком. По-доброму вони не пішли, не пішли, ні, вони подлості наробили. на тихаря познімали і апаратуру, і на нормі на інтернеті, і світ підключали, замінірували, і тет замінірували, і водоканали там позамінірували. Хмельницька область перед прибуттям потяга отримала заздалегідь сформовані списки евакуйованих херсонців, яким відразу ж виплачують одноразову грошову допомогу, розповідає заступник директора обласного департаменту соціального захисту Вадим Маруняк. Така допомога належить Дорослим громадянам – 2 тисячі гривень, дітям та особам з інвалідністю – 3 тисячі гривень. Сьогодні, каже Вадим Маруняк, до Хмельницького прибуло 98 жителів Херсону. За вихідні – 129. Евакуювати херсонців на Хмельниччину в зимовий період будуть і надалі. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 листопада 2022 року загинув сержант Борис Вільченський з Шепетівки. Чоловік на фронті отримав в ножині осколкові поранення, несумісні з життям через артилерійський та мінометний обстріл населеного пункту Бахмут Донецької області військовими Російської Федерації. Цю інформацію підтвердили у батальйоні територіальної оборони ЗСУ Шепетівка. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Я народився ще в місті Жданові, потім його порівнявали в Маріуполь. От, працював багато років на заводі Азовсталь, Провідний інженер з автоматизації. 24 лютого я прийшов в тероборону. Я і ще декілька чоловіків нас відрядили у військовий шпиталь. Там охороняли, допомагали, носили там поранених, розвантажували продукти, харчування и чергували на посту. Я всегда знала, что в любой ситуации он да станет на защиту Мариуполя, на защиту Украины. Вот. И я знала, что я не, не буду препятствовать этому, потому что если выбирать э, идти защищать или сидеть на диване, он пойдет защищать. И я его поддерживала и была на его стороне всегда. 12 березня я и еще несколько хлопцев мы переезжали. Вже на Завсталь, там організовувався шпиталь, там теж я на шпиталі виконував такі ж функції. Спочатку на Завсталі якби, ну, були засоби і зброя, щоб оборонятись, була їжа, були ліки, ну, все було якби, добре. Но ми були в оточенні, було декілька кіл оточення, три чи чотири, ну, тобто звідти Из Украины ничего нам, к нам не привезешь, и мы ну, не мали смогла mm -hmm. оттуда выйти. Когда я выехала из Мариуполя, mm -hmm. я так надеялась всегда на какую-то любую СМС. Я слышала в 40 километрах от Мариуполя, э, как обстреливают Азовсталь. Я понимала, что это уже только завсталь, уже не весь Мариуполь. Э, я слышала эти бомбы. 40 кілометрів від Маріуполя. Я розуміла, який ад у них там. Захищатися було нічим, і їжі вже не вистачало. 16 травня був вже вечір, коли прийшла команда від командирів, що ми вже маємо виходити. Рано вранці 17 травня ми приїхали в колонію міста Оленівка. Ну, я там пробув десь менше двох тижнів. Нас відвезли. На військових камазах в СІЗО міста Таганрог. То було дуже жорстко, дуже там вони злі і взагалі там ну, не люди. Я пробув ну, десь 4 місяці. Після Таганрогу мене перевезли в Камін Шахтинський, це теж Ростовська область. От, а там була больша, така виправна колонія, де збирали саме військовополонених наших. В один день заходить охоронник і питає, є, хто, тут, хто тут старий або хворий сильно, давайте я записую. Ну, я теж підняв руку, замотали очі, руки і повезли в місто Курск теж СІЗО. Було розуміння, що тут готують на обмін. 28 жовтня нас по призвичах визвали, от не всіх. Багато ще залишилось там. В аеродромі посадили у військовий літак. Темніло, ми прилетіли в Крим. Там нас погодували і рано вранці вже виводили нормальні такі туристичні м'які автобуси. Ближче до вечора ми приїхали на Васильівку, де обмінялися. Це був такий незабутній момент. Це дуже класно. Подзвонив Тетяні. Кажу, я уже дома, и, ну, было много радости, счастья. Вот мы долго-долго спилкувались, она родила очень-дуже. Я родив, ты же. Я был готов целуваться асфальтом. Я кричала, я как сумасшедшая кричала от счастья. И девчонки на работе думали, что мне плохо, хотели меня спасать. Но мне было хорошо, потому что я так этого ждала. Станом на 28 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 87 тисяч 900 російських військових. Противник втратив 2908 тисячі танків та 5861 тисяч бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1899 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 люту українськими військовими знищено 278 літарів. 1555 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн 4416 одиниць. Спеціальної техніки 163 одиниці. За 278 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету. Негород, за село. Завжди розпалюємо і щоб тепло було. Палить у групці, попри те, що є газовий котел, розповідає 89-річна жителька лісових гривниців Галина Чуйко. Економія і все, як там палити, там, то менше газу йде і, і, і, і дров менше треба.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 Ми вирішили трохи пізніше, і ну, почалася війна, яка сплутала план. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Анісімов обороняв Маріуполь, Азовсталь, потрапив у полон, і після обміну 21 вересня вдруге освідчився Ользі. На ранок він зателефонував мені просто запитав, ти виграємо на визайма? Що я сказала, так? Да? Увесь час у полоні український захисник розповів, думав про кохану, яка на той момент продовжувала захищати батьківщину. Вона ж, каже, не знаходила собі місця відчекання.